بود بر همینن ارجمند شایین نژاد هستم همراه با دوست گرامی شهران آریان برنامه دیگری از سری برنامه های تحلیل تاریخ معاصر ایران از جنبش رونسانس ایرانی رو خدمتون داریم فکر میکنم برنامه سی و باشه ولی برنامه دومه که به تحلیل رخدادهای پس از انقلاب داریم میپردازیم از صفوی آمدیم تا پهلوی و بعد آنچه که رخ داد در سال پنج و هفت نشست پیشین کمی درباره وضعیتی که پس از انقلاب پیش آمد همراهی چپها و اسلامی ها به ویژه حضور موثر حزب توده برای استوار کردن های حکومت اسلامی در ایران سخن گفتیم و امروز بحث و پی گیریم جا افتادن جمهوری اسلامی شهرام در ایران یک فرایند زمانبر بود یه شبه یا حتی یک ساله رخ نداد خب در اوائلش که اینها اصولاً چون از بخش دستگاه دیوان سالاری و بروکرات کشور نبودند اصلا چم خم اداره امور رو نمیدونستند حالا نه اینکه درست نمیدونستن اصولاً نمیدونستن چی به چیه چونی تداری سابقه در بازار داشتن یه تعدادی سابقه در حوزه داشتن و تک و توکی هم که این برانور تحصیلاتی داشتن عمدتاً مقیم خارج بودن که به کشور برگشته بودن برخی هم در بخش خصوصی مشغول بودن پیش از این بنابراین در حقیقت اون نیرو یا بدنه میانی مدیریت کشور که خیلی ها غیر اسلامیان در اونجا حضور داشتن داره تیپ لیبرال یا چپ ها به ویژه تودهی ها اومدن و اسای دست خمینی شدن تا اینکه نظام کم کم پا بگیره و بعد مسئله گروگانگیری گروگانگیری در سفرت امریکا که هنوز من نمیدونم میخوام میخواهم نظرتو بدونم که چی پشت پرده بود برای اینکه کلن مسیریو که حکومت میتونست بره رو عوض کرد و کشور رو و حکومت رو و خود به اون کشور رو فرستاد به مسیر ضد امریکا و ضد غرب یک گروگانگیری که یک سال خورده طول کشید با آبروریزی به پایان رسید و هنوز که هنوز ما داریم قرامتش میدیم حضینه رو میدیم و بعد مسئله جنگ پیش اومد که با حمله ارتش عراق به ایران و آغاز جنگ پس از یک سال یک سال خورده ای تقریبا ارتش ایران موفق شد عراقی‌ها رو به مرز المللی عقب برونه و مناطق اشغالی آزاد کنه اون هنگام خیلی از کشورهای عربی داغ شدند شدن که خسارت جنگ به ایران بدن و رسمی هم اعلام شد و جمهوری اسلامی نپذیرد و خمینی گفت که راه قدس از کربلا میگذره طولانی کردن جنگ برای یک 6 سال دیگر که کار به نزدیک 8 سال رسوند عملا در درون مدت جنگ در درازمدت مدت جنگ پایای حکومت رو استوار کرد چون توی شرط جنگی معمولا کسی به دنبال انداختن حکومت نیست و حکومت میتونه از فضای اومده استفاده کنه شبکه مساجد و حسینیه ها و تکاییه ها رو کاملا در اختیار خودش قرار داد دیگه از روحانیون غیر حکومتی خبری نبود همچنان که آنچنان که در آغاز انقلاب بود و حال حکومت رف مسیری که پس از پایان جنگ حکومت تسبیت شدهی بود تقریبا که با مرگ خمینی هم فرو نپاشید و تاکنون کنون برپا مانده آن, آن چیزی که این وسط یه مقداری رنج میده انسان رو همراهی اونهایی که باور اسلامی داشتن مهم بودن نمیدونم مسلمان متعصب بودن، متحجر بودن با انقلاب اسلامی و با خمینی نیست چون خب اونا قاعدتا تو اون کمپ بودن. ولی کسانی که ریخت متجدد به خودشون میگرفتند یا سخنان به اصطلاح معقول میگفتند چگونه شهرام تونستن که آتش بیار معرکه بشن و حتی پس از سال 57 از سال 59 60، 61 60 تا چندین سال امام امام کردن و مردم رو هم با خودشون به سوی این کوره راه آوردن رشته سخن رو به می‌سپارن بله با درود شاین‌جان با درود ببینندگان آه ببین اه من برای این باورم که ما تقسیم‌بنیان را پیشنگ کرده بوده که یک هستی سختی بوده پانزه درصد بیس درصد این شکنجه الهی می‌کشیده از زیستن در اون نظمون پیشرفت روزگار پهلوی. یه هفته ها درست هم بودن نیمه مسلمون، نیمه هدا میلی چی, چی که نمیدونن تو زندگی چی میخوان یه در درصدی بودن که اون گروه ایران شهری بودن و پیشرفت روی دوش اونا میچرخید که فقط هم به این وسطیلی که از زمان رضاشاهات به این ور تحکم امنیتی پیدا کرده بودن بر کشور داشتن کشور رو به این طرف میکشوندن یعنی یک چیز نبود که عموم قوم بخوان یا در موردش ها و گفتگوهای ژرف و گفتمانی انجام شده باشه اینه که این بار که مسلمان تونسته بودند بیان سرکار و اون دستگاه پیشینم یه پدافند سیستماتیک نکرده بود و گفتمانی هم برای پدافند برنکشیده بود و اون پاشیده بود شدم در توانش نبود معلوم بود که این داستان دیگه فیکس خواهد بود یعنی کامیاب خواهد بود و چیزی به اون جروش نخواهد کرد چیزی که من اگه بتونم بهش رو اسکرین کنم یا سب کن این چیزی که روشنه اینه که آه سنجابی من آقاس کردم البته بگه که ید سنجابی اینجا داشتم به عنوان آغاز کار برای اینکه سنجابی نماینده اون کراواتیایی که هنوز اسلام نیستن ولی یک نفرت بسیار عمیقی از اون دولت پیشین دارن یعنی اینکه لجاجتشون و حالا شدم تنظ حماقتشون که در مورد ایشون حالا شون خیلی دیگه برجسته بود، همه آقا لجاجت ولی همه اینجوری نبودن ولی این در حقیقت امکان رو مسدود کرده بود که در اون گروه ایران شهری ها یه همگفتمانی پدید بیاد میونی نیروهای اون پشتیبان شاه که پس از ۲۸ مرداد این توسعه آمرانه رو پیش برده بودند و اونایی که منتقد بودن و هر دلیل منتقد بودن گفتن کم بوده دموکراسی، این اون که بحثاش دراز ما کردیم که آیا اصلا میشد نمیشد ولی گفتمان انبازی نمیتونست پدید بیاد که جلوی اون اون طوفان اسلامی ها رو بخواد بگیره خب این،, این که از اینا از اون برم ما یه سری نیمه کرواتی نیمه اسلامی داشتیم که اینا خب حالا دیگه سنجاوی در مقایسه با اینا چیز بود، دیگه آلبرت اینشتین بود اینا دیگه خیلی آدم های بدبخت و احمقی بودند، حالا مثلا یکی از نمونه هاشون مثلا سباقیانه. یکی از نمونه هاشون بازرگانه اینا نقش لایه بعدی رو باز میکردن، بازی می توی کارچاخ کنی و آمدن حمله مسلمین، مسلمان ها اه، که حالا نام هم مسئله شنون اون عمق دموکراسی نبودی آمیزه متوهمی بود از این که ما آزادی زمان پهلوی دوم نداریم و اسلام آمونم کم اومده این دوتا رو من واسه این نمایندگی نمویند، برداشتم خب اینم یعنی تو بخش اونا که یه خورده هنوز ایرانی ترن تو میبینی چند پارگی وجود داره و خیلی هاشون اصلا خودشون به اون به اون گفتمان مشترک با مسلمان اصلا بیمارن دوچار دو خود بیماری هستن کی میخواد اونجا یه سپاه تدافعی شکل بده فقط نمونه دیگه کسایی که توی اون دایره نزدیکتر ایران شهری محض دور خود شاه هستن که اونم های یه اون موقع دایرش تنگ و تنگتر میشه یا عالم ما اینجا آدم کارچاخون و دیوانه واقعا داشتیم نمونه برجستشون این باباست یزدی که یک آمیزه شگفتآوری از عقده‌های شخصی، جنون، نمی‌دونم یهودسیتیز یه معجونی بود. من افرادی رو می‌شناسم که توی آمریکا با اینشون آشنا شده بودن. دلایلی هم دانشجو بودن اونجا. هرچی چی و می‌گفتن که آقا با اینکه سوار ماشین می‌شدی یا اینا یعنی حالا شروع می‌کرد به فرش دادن فقط به شای یا شروع می‌کرد دوشنامای رکیک دادن فقط به هر اسرائیلی و یهودیه. معلوم س چیه ؟ یعنی این الان لایه بعدی داره میاد یعنی پس از کارچاق کنای مدل کرواتی که به خاطر حمااقت و لجات اون کار انجام می مثل سنجابی. کار کنای نیمه کراتتی نیمه اسلامی که توی یه حماقت گرفته به اون گفتمان دشمن دوچار بودن مثل بازگان سبابقیان یه سری کارچاق کن مسلمون دیوانه ما داشتیم که این نماینده اون بود. که دیگه اون جنون و نفرت و اینام هم توش یه میزد فقط موضوع اماقت و توهم نبود شرام آخ... شواهدی هم در دسته که در کنار حالا همین اغداهایی که اشاره کردی بهش ابراهیم یزدی آدم مستقیم از ما بهتران احتمالاً CIA در نفلاشاتو و در نزد خمینی بود و بر همین هم هنگامی که به ایران رفت وزیر از خارج هم شد و پس از مدتی مورد قهر قرار گرفت تو تمام سالهایی که خمینی زنده بود و بعد ای رهبر بود هیچگاه به زندان نرفت، هیچگاه مرد آزار قرار نگرفت و همیشه از یک زمانتی برخوردار بود و مرتبم به خارج از کشور میومد و برمیگشت درون کشور به نظر میامد که یک بیمه برای خودش خریده بود با وابستگی که به طور مشخص از روز آغاز داشته می مسئله اصلی این آدم مالیخولیایی فقط نابود کردن پروسه پیشرفت و برکشیدن اسلام بود. در این من هیچ ندارم. یعنی <تصفح> وفاداریش به همون جنونش بود. <تصفح> اینو که حالا تو آمریکا تحصیل می‌کرد اونجا آشناهای آمریکایی پیدا کرده بود که سازمان‌های داخلی آمریکا باش با تماس داشتند بعد بعدم می‌گفتن بالاخره این داخل همین آدم کوشا و اینا یه این کرواتی هم میزنه انگلیسی هم می شاید از طریق این مثلا ما ارتباط داشته باشیم با این دنیای پس از انقلاب که داره تو ایران شکل میگیره، و بعد یه جایی هم دستشو بند کرده باشه، اینم با چهار نفر آشنا شده باشه، امکانش هست ولی این وفاداری اصلیش فقط به همین جنون اسلامی بود این می‌خواست به هر قیمتی شده فقط اون پروسه پیشرفت اونجا متوقف بشه و این یه مسئله مسئله احساسیه، مسئله احساسی ببینید من من نمونای زنده‌رو میارم که الان وجود دارن که شما بفهمید ابراهیم یزدی مسئله اصلیش مسئله بدخیمی نبود مثلا این دیوانی و جنونی کهشون هست این همینجوری هست یعنی این کسی اونجا کوک نکرده مثلا دو شخصیتی که مثلا ما الان داریم این اواخر مثلا هفته ها ماه‌های گذشته صحبت‌هاش رو مثلا در مورد مثلا آقای علی افشاری مثلا علی افشاری وقت به وقت, وقت صحبت میکنن نام مثلا رضا شاه که میاد میبینی اصلا منقلب میشه چشاش خون میبینه اگه اونجا تو استودیو نباشه بختن الان مجازی اگه نزدیکه هم باشن اصلا با دستش گلو رو بگیره مثلا تقییزها بگیره خفه ولی این به خاطر نیستش که CIA بهش پول داده که تو این کار رو بکن بلکه این یک حالت روحیه که تو این مسلمونا پس از برآمدن پهلوی یک رخ داد که حس می‌کردند که هر رو که اون اون اسلامیه که دوست دارن این پهلوی 1 و دارن جارو می‌کنن که خب حالا با روش‌های آمرانه دیگه چون اونجا با دموکراسی که نمی‌شد این هیولای 14 قرنی رو عقب روند و اینا تو اون 50 سال خیلی بهشون گرون اومد این مدل قدیمی‌ترشه حالا تازه کرباتی رفته فرنگ تحصیل کرده یعنی مدل زمان شاهشه افشاری یه خورده دیگه مدل همون تو ایران مونده و یه خورده نمیخوام باشه عقب مانده رو به کار ببرم همون دیگه همون داخلیه، پروڈکت داخلی این تازه رفته بود فرنگ هم میزد و از این حرف شما این... این سر بدخین بودن یزدی من یکم چیز دارم یکم میخوام مکس کنم، ببین موقعی که تصمیم گرفته میشه که خومینی عراق رو ترک کنه بهش میگم باید بری ابراهیم یزدی از امریکا، از تگزاس پا میشه میره در عراق و با خمینی میره به مرز کویت و اونجا حساب بکن شما تو اون موقع که امکاناتی هم نبوده، انترنتی هم نبوده موفق میشه از مرز کویت با یک نوز تلفن ویزای ورود فرانسه بگیره برای خمینی و همراهانش و خودش و برن به فرانسه و در فرانسه مندگار شدن که اصلا اونجا در و دروازه رسانه‌های غربی رو به خومینی باز شد خومنی اگر به کوویت رفته بود یا عراق مونده بود مطلقاً زیر نور پروژکتور رسانه‌های غربی قرار نمی‌گرفت یه همچین نفوزی و همچین حضوری که به موقع سر بزنگا از این برای این کره غربی بره به اونجا، بره عراق، عراق زیر فرمان صدام حسین بره ده خوش برسونه مرز عراق و کوویت و ترتیب رفتن خومنی به من رو حساب صرفن جنون و علاقه به اسلام نمیذارم من در این کار قطعا با وسیله نیرومندی هم میبینم امروز من و تو من و تو که سالها اینجا زندگی می کنیم اینترنت هم از اپ تلفنم هست اگر که در مرز دو تا کشور باشیم مینیم چه کشور سومی برای هفت نفر ویزا بگیریم درجا برایشون داریم بریم بنابرین شواهد هست شهرام یعنی ممکنی نیستم که این آقا ارقس من اونجا نبودم مستنی. که ببینم این واقعا فقط با یه تلفن بوده نبوده مهم اینه که اینا بحث‌های گسترده‌ای اونجا کرده بودن مم. که امام تو رو باید ببریم یه جایی که خورده کارت ساده‌تره و انگلیس می هم که نمیتونیم ببریم چون اونجا ایرانی‌ها حساسیت دارن میبریم فرانسه که ویزام نمیخواد برای ایرانی‌ها اون زمان از این حرفا این صحبت‌ها رو خودشون با خودشون کرده بودن حالا دیگه ویزاها رو دیگه چه جوری گرفتن آیا واقعا یه تلفن بوده یه خورده آشنا داشتن تو فرانسه اون رو دنبال کار یا چی بودون من نمی‌دونم ولی اینو به تنهایی من گمان نکنم دیگه نشانه این بوده که این کارمند ارشد سی آی ای بوده من ببین من مدل اینو چون با افشاری مقایسه کردم من تو هر جفتشون یه خشم می‌بینم درستش ایر... من الان پرسش من اینه هم. یه روخداد بسیار بسیار مهمی در مهمترین کشور خاورمیانه داره رخ میده که این مهمترین کشور خاورمیانه در اون زمان یعنی ایران اون زمان تقریبا متحد آمریکام هست حالا اگر خیلی نزدیک نیست بر حال در بین اقمار قرب و شرق به قرب بسیار نزدیک تره 5.5 میلیون بشکه در روز هم تولید داره ارتش نیرومندی هم داره و 2000 کیلومتر مرز مشترک هم با شوروی داره یعنی تو میخوای به من بگی که در یک حرکتی که اسمش انقلاب یا فتنه، آشوب، هرچی هست در این کشور رخ میده امریکایا ها و انگلیس ها آدم نداشتن تو رده بالا نه بستیگه دار تو چه استیجی؟ تو چه گامه‌ای؟ ببین در هم در،, در استیجی که حساب کن مثلا از آبان و آذر و هفت به بعد خب اون, ف... اون که دیگه تخصیل نیست از آبان آذر به بعد دیگه قبلش دولت ثابت کرده بود که نه کنترلی بر کشور داره <تصفيق> و نه گفتمانش اونجا برو داره ببین دو تا اینجا خانش هست دو دوتا interpretation تفسیر اندرگذاری هست که آیا از پیش یعنی از پیش از سال 56 خرشیدی فرنگی ها اینا رو ورداشته بودن برده بودن اینو نمیدونم این یکی خله رو که بعداً امام ترتیب همه‌شونم داد اینو برده بودن <تصفح> CIA دوره داده بودن مثلاً خل کرده بودن فرستاده بودن گفت بودن تو این کار را بنداز و ما پشت رو چون خیلی از ایرانی‌ها اونجوری دوست دارن <تصفح> یا اینکه خود اون 20 درصد هستی سخت اون مسلمان‌های جانی که اونجا بودن و از پنجاه سال پهلوی قدوش شکنجه روحی کشته بودن مثل این بابا و خونجول چشمشون می‌دیدن اینا در هر صورت می‌خواستن این کارو بکنن و تو اون هشتاد درصد باقی هم هفتاد درصد چلوکبابی و بی‌خیال و ده درصد هم اگر ایران شهری تر ولی نامتشکل یا بی‌علاقه اون انرژی دفاعی نبود یعنی این اون انفجار اونور بود اینور دفاعی نبود و بعد فرنگی‌ها فقط سوار این انفجار شدن یعنی اینکه آیا واقعا خودشون از صفر راه انداختن توی کشوری کسا میل به این کار نبود یا به شدت میلش بود و اینا فقط ثباه شدن توی این دوتا تفسیر که ما احتمالا میتونیم ده ها ساعت صحبت کنیم و تو میتونی یه تفسیر رو بگیری من دوباری تفسیر دیگه من فقط تفسیر خودم بیان میکنم مم. تفسیر من اینه که این داستان تا 95 پنج درصد بدخیم نبود مم. یعنی اینکه برامده از تو جنون خود قوم مسلمان ایران بود. <تصفيق> اینا هم که فرآورده های بدبخت این کشور بودن از مدل خود این سنجابی گرفته یه مدل بدبخت این یه مدل بدبخت این یه مدل بدبخت این یه مدل بدبخت اینا توان نگه داشته اون سیستم رو پیشرفت رو نداشتن حالا هرکی با یه صحبت یکی می گفت نفهمیدی اگه مصدق میموند الان سوئیس بودیم یکی دی میگه تو قرآن و هدیث رو نفهمید دیگه پیاده کرده بودیم الان کره میریخ بودیم ولی، مخرج مشترک همهشون این بود که با اون که پهلاویی خود دو با سرعت جلو برده بودن نفرت باور نکردنی بهش داشتن و اینو CIA یا اینا به کسی از این گروه یاد نداده بود اینا خودشون این نفرت جلیه چشماش بود من برای همین آقای افشاری بیچاره رو که هنز تو جریان هست چون میشه مشاهدهش کرد اینا خب دیگه تو دور نیستن ایشون هم تو رسانه ها میاد میشه مثلا مشاهده کرد که چه علاقه هایی داره چه چه اجزایی میفرمایه و میبینی که نام رضا شاه که میاد خون جلو چششو میگیره درسته ولی از اون طرف مثلا میگن آقا مثلا یه نفر و 6 نفر بودن اعدام کردن یا این جوانهای چپلو بودن می‌بینی یه قیافه ریلکس می آره دیگه خب بله یعنی هم نظام چیزه دیگه خود سختگیری دیگه از این حرفا <تصفيق> یعنی می‌بینی اون چیزی که جلوی چشمش خون می‌گیری یه مسئله دیگه است <تصفيق> و این مسئله داخل به CIA و اینا نداره حالا تازه ایشون که الان مونده بود مال بعد از انقلاب اون فجایع دیده ولی اون نفرت عمیق به اون دوران پیشرفت آمرانه قبل از انقلاب هنوز توش هست حتما باید باشه که حالا مثلا سر انرژی باشه اون انرژی باید باشه باید باشه که ازشون یارگیری بشه شما از کسی که تنفر تو وجودش نیست و عقده های پشت سر هم شکل نگرفته خیلی سخت بری یارگیری بخوای بکنی باید سر کسی بری که سراپا انگیزه است برای تخریب نه یا، یارگیری شاید نگفت وقتی وقتی میلیون ها نفر اونجوری اند و دارن دیوانه میشن از خشم اون مثلا مسئله نفر دو نفر نیست و مسئله که هست اینه که تا از من می‌پرشتو شعرم تو نظرتو بگو تو که ظاهراً تئوری توتعه ای اصلا قبول نداری میگی زیر 5 درصد ساده حساب تو به من بگو که میگی فرنگی‌ها اینو برنگیختن from scratch از صفر یا فقط انفجار رو اومدن در مرحله نهایی سوارش شدن از روی ناچاری من 100 درصد ورژن دومم یعنی این جنون خود ایرانیا بود که اونجا را متلاشی کرد ایرانی مسلمان مسلمون و فرنگی ها فقط داشتن مشاهده می و دیگه اون ماهای آخر گفتن دیگه, دیگه سوار این قطاره نشیم دیگه کنترل دیگه بر همه چیز از دست می دیم که پس از اون داره میاد و خود, خود اون دولت پیش از انقلاب و کارگزارانش و اون قشری که اون رو دوست داشت که همون ده درصده بودن بیشتر نبودن اونا گفتمانی نداشتن برای نگه داشت. ببین، اینجوری بد بگم من یه نمونه هست، یه استعاره، نمونه استعاره وار هست که من میگم ما هم میخورده خندناکه ولی روشن کننده است من در زیافت‌های ایرانی حالا به چشم خودم اینو دیدم مثلا، نه الانم مثلا ده سال پیش، پیس سال پیش، 25 سال پیش، سال پیش مثلا یه چند تا آدم مثلا رشید اونجا وایستادن دارن این نمیدونن یا شادوستون هرچند بیشتر چپیا بودن که انتقاد این دور داشتن مثلا دارن از مسائل کشور اجتماع مثلا این رسوبات کاری که دین اسلام کرده تو این 14 قرن دارن مثلا انتقاد اما من خودم چند بار دیدم یه مادر بزرگ یه هشتا، مثلا 80 ساله اونجا هست ما روسری گلمنگولی که دیگه از پیریم داره میره بیفته اون یوم میبینی شروع میکنه سر اینا نره زدن و می این آدم‌های رشید اونجا ترسید از این مادر بزرگه مم. یعنی تو می‌بینی که اینا گفتمانی ندارن تو اون کشور مم. اون مادر بزرگ که نیروی فیزیکی هم نداره که اینها رو کنه فقط اون که با اون اسلام پشتش اینا آنی فرار کردن این چپیای رشید یا هچکی بودن و اون کشور گفتمان دفاعی نداشت مسلمونا هر آن که میخواستن برخیزن تنها نیروی که بود که جلوشونو بگیره نیروی نمیدونم مصدق و نمیدونم روژند فکری و اینا نبود که اونا بعد از انقلابم قلابم اصلا نیرویی نیروی نیست که و این مزمون با دو تا درگوشیی عمل نابود که نابودکن فرن پیکارشون تنها نیروی که اونجا بود که میتونست جلو اونا رو بگیره مثل ایران شهری کلاسیک هم نبود اون که خیلی ریق بودم بخش برشن فراموشده بود این بونگاه اعتباری شاهنشاهی بود که این یه چیزی بود به عمق و قدمتی که یک زوری داشت تو روح خیلی از افراد که با دین پهلو میزد که <تصفيقی> اون زمان مثلا زمان پلوی اول میبینی که وقتی که رضا شام میگه که مثلا تو گوهرشادم حتی مثلا سخت بگیرید <تصفيقی> اون درجه دارا و افسرا اینا با اینکه خودشون متدینند و ایمان دارن که من بعدش خواهم رفت جهنم یا دوزخ بازم آتش رو به اون یکی هم می <تص> این اون اعتبار شاهنشاهی فقط اونجا رو نگه داشته بود که از زمان صفاویه دوباره برکشیده شد وقتی که خودشاه به خاطر بیماری، روحیه، حالا مجموع هرچی که بود میل به پدافند فراتر نداشت، هیچ گفتمان اسیل دیگری اونجا نبود که جلو حمله مسلمان را بگیره و سلام نام تمام فرنگی‌ها هم سوار این جنون در مرحله نهایی شدند یعنی وقتی دیدن که دیگه همه چی داره میترکه حالا برخی ها میگن انگلیسیا بدخیم تر بود این, این بی بی سی رو نگاه کرد اونو من قبول دارم مال انگلیسیا ها اون سنت های استعماری اون آرزوهای استعماری اون بی بی سی خلوچلشون بسیار خوب حالا اون که بابا جون اون که مطرح نبود اصل مطلب آمریکا بود و آمریکا دنبال برنامه‌های استماری قرن 19 تو ایران نبود این هم که ما اینجوری نم کمربند سبز کنیم با اینکه شاه داره اساسی کار میکنه هم نبود اگه شاه اساسی دستگاهش کار میکرد و گفتمانش اصیل بود گفتمان ایران شهری اصیل بود و کلی میلیون ها میلیون حوادار یا اسکوپال در رفته داشت که کسی مثلا اینکه میخواد باش مخالفت کنه به جونش میافتادن از این حرفا یا محال بود که از قطار او پیاده بشن و سوار قطار امام بشن. ولی گزارش هایی که از طی سال 56 57 به فرنگ اومده بود این بود که وقتی اووری یا شروعغی را مینداند اصلیل وحشی هم که هستند به حمل حمله میکنن چاقو میزنن آتیش میزنن از این حرفها. این بر ولی خود سوواک خیلی اوقات کوشش کرده بود که تظهراتهایی را بندازه در طرفداری از دولت، در تیز انجام شده بود بله ولی گزارش می که باقی رمقی به اون صورت نیست کسی به اون صورت نمیاد چون من مدل آدمش هم که گفتم تا زمین ده درصد خوبه که وقتی که امام آمد کار این بی آن بیجا که شمشیر شاه اسماعیلی را از نیان برکشتن و بخوام به جونش بیافتن آنند فروختن اومدن کالیفرنیا ملک خریدن مجموعه این چیزها بود که اونجا این حالا من چند بار ارز کردم میشد جلوش گرفت اگه آدم اساسی بودن ولی اون آدم اساسی تو اون کشور نبود نه تو جبه ملیش بود، نه تو دروبره دربار بود، نه تو ادارات به اون حالت بود حال من, من حال حالا اگرم که این تئوری حتی نادرست باشه و اونی که تو اوتعه میگن حتی اون درست باشه ماش اصلا بر این باورم که این از جنون خود اسلام خود ای ایرانی ها بر اومد که خودشونو 14 قرن باختن و نابود شدن و داغون شدن و خودشون این کار کردن و اون نام پهلوی اول دوم که مد می میدیدن جلوی چشمشون چه چپی باشه چه مسلمون اینا اون دلایل عمیق داشت خود چپیامون هم که نام پهلوی یک و دوم مد می خوب میدیدن جلوی چشمشون ادعا میکردن که به خاطر تضاد دونا مثلا با سوسیالیسم از این حرفاست این دروغه بخش بزرگش به خاطر این بود که یا پیشینه اسلامی داشت خانوادهشون، یعنی نفرتو بهشون یاد داده بود یا پیشینه ملاکی داشت به دوران قجر و اینا برمی‌گشت که درگیری‌های دیگه داشت با پلوی‌ی کدوم، و یا اون, اون،, اون برداشت ایدولوژیک و اون جنون ایدولوژیک اسلام بود که اومده بود ترجمه شده بود به اون اندیشه سوسیالیست کمونیستی در مغز اینا و کلا اصلا یه یعنی مدل مجنونی تو این یکی از این ساخته بود حالا اصلا بدون یا با نفرت از پهلوی 1 و دو که این فقط میتونه اخرش فقط یه آتش بزنه دیگه درست اینا رو دیگه تخریب فرنگی‌ها نیستش که این مملکت اینجوری بود همه ارکانش اونجا یه اقلیت بدبختی بودن زیر ده درصد که فقط دل داشتن به اون کشور و داشتن اونجا رو میساختن و اونام ستون نگهدارنده‌شون شاه بود وقتی شاه بیمار شد، حالا با اون روحی که کلند داشت و گفت من دیگه حال ندارم هیچ گفتمان اسیل جنگی تو اون نبود که خود گفتمان جلوی گفتمان قرار بگیره و با این آدم خورا در بیفته درست برای همین وقتی اون ول کرد این آمادن کالیفرنیا. خب مام که بخیل نیستیم بریم یه کار بر حال آقای هستی. یه نمونهش بود حالا این یکی قد بزده حتی از اونم نمونهش خنددارتر بود اینکه دیگه این وله له میزد اون وله له میزد که کارچاخ کنه نمیدونم کشورهای عربی کشورهای فرنگی این خیلی آدم بدبختی بود امه. یعنی بهترین نمونه است برای ایرانی مسلمون فرصت طلب آزمند بیعقل بیمخ بیهدف بیارمان آرمانش فقط خودشه امه. من چجوری با یه زرنگ بازی بزنم ببرم حالا از خانواده نیمه اسلامی اومده کرد که چه بعد در جنون و ده برابر میکنه و یه انگیزه مخرب اضافی هم اونجا پیدا میکنه ولی در موردشون لازم نیست یا صحبت کنیم که رو می ببینید چه شیک و با این قیافه های و آ و اونجا نشسته و امام هم تاییدش به خودش میالبت نشون میدم که عکس راست همه چی رو دیالب که جالبه که صادق قدوزاده در کنار صفت‌هایی که دربارش گفتی بی بی‌عقل و بی‌منطق و بیشور و اینا باید بی بی‌وجدان هم افسود بهش برای اینکه بی این با ژنرال توریخوس و نوریگا، فرماندار نظامی پاناما و نوریگا که موقع معاونش بود در تماس بود و اون هنگگان قرار شد به هر کدوم 25 میلیون دلار بده که شاه رو تحویل بگیره تو مراحل آخر بود و حتی شفاهن به یکی دو نفر گفته بود که آسم رو میکنم و شاه رو در تهران تحویل میگن و از فرگا با قفس وارد از مهربات میارمش بیرون برها خبر نشت کرد و به اطلاع دوستان شاه رسید و بهش خبر دادن و شاه بسیار سریع همچنان که بعدا در خاطرات شهبانو هم نوشته شد و دیگران هم گفتند عباس میلانی هم در کتابش آورده تقریبا درجا گریختند از پاناما با یه هواپیمای سبک و به امریکا آمدن و بقیه جریانات اگر شاید یه را دقیقه دیرتر پریده بود هواپیماشون احتمالا چند واحد نظامی که داشت میومد به ویلای شاه شاه رو دستگیر میکرد و این آقا به عنوان خادم بزرگ حضرت امام بصلا این اعتبار برای خودش میگرفت که من کت بسته به ایران آوردم و خب چوبش هم خورد چوبش هم خورد به یک سال بیشتر از اون نگذش فکر کنم یکی دو سال که ظاهرا براش پرونده درست شد در ارتباط با روس ها و بعد تیر بارونش کردن بعدن که کوزچین نماینده کی از ایران گریخت و به غرب پناهنده شد گفت که اون رو درست کردیم یعنی اون سناریو ما درست کردیم برای اینکه صده قدستاده رو حف کنیم تمام اون برنامه رو پیاده کردیم که اینگونه نشون بدیم که این آدم ما بوده و خوشببختان اینجوری شد چون با امریکاا نزدیک شده بود ما تونستیم غیر مستقیم باعث بشیم که خود حکومت حذفش کنه بر حال چوب نیت ششو خردبی قذاده مدلی ایرانی تیپی که پس از اسلام که تنها پروژه ای که می نام این پروژه هست من. <تصفيق> ما این مدل آدمم تو خود اپوزیشن پس از انقلابم بسیار داریم اینایی که فقط پروژهشون منه یارو آرمانی نمیشناسه بلد. حالا دوباره اینکه چجوری چه اینا خود همین کارا هم از خود اسلام یاد گرفتن چون من چند بار توضیح دم که اسلام میاد اون آرمانگرایی فلسفی رو از بین میبره به جاش قراردادهای خصوصی میون فرد و الله رو ایجاد میکنه بلد. که تو اگه هر کاری من میگم تو انجام بدی یا تو جنایت آدم کشی بعد من میبرم پیش هوی یا از این حرفا دلست. این مطلب خب وجدان و اینا رو از بین میبره اصلا اون آدمو داغون میکنه بعد تنها چیزی که بعد تو اون دوران پس و آرمانی میبونه دیگه فقط یه خودخواهی تا مرز و جنونه دلست. این یه بیچاره ای بود تو این بندی که اون عکس دست راستیم نشون میده در حقیقت عمر اون که خودش با خودش کرد و با همین کارهای دیگه حالا تو اون تئوریای توته همین دوست دارن که از این ایجنت درجه یک درس کنن نمیدونم از یزدی درست کنن مثلا یکی رو CIA تربیت کرده یکی رو سازمان‌های نمیدونم کشور عربی تربیت کردن اینا بزرگش فقط عقده و جنون و اینا حماقت بود که تو این قوم قلیان می‌زادت از اون دو تا به مراتب آقای بنی صدره چه می‌خندی <تصفيق> برای که ببین این دوتا باز یه پدرسوختگی یه نقشهی چیزی اینا تو عقلشون بود به همون درجه از حماقت و عقده و خشب با نسبت به اون دوران پیش از انقلاب داشت بدون اون پدرسوختگی یعنی حتی این هم نداشت از همشون شون بالاتر بالاتر مال ایشون بود یه <تصفيق> موجود عجب و غریبی که همش عقده‌های نمی‌دونم مدرک‌های به دست نیاورده در دانشگاه، دستاورد‌های به دست نیاورده در زندگی و نمی‌دونم فلان و خودم می‌دونه اینا هم توی ملغمه عجب و غریبی تو مغزش گره زده بود با نفرت بیشتر اسلامی که داشتن از اسلام می‌مرد مال خولیای ایشون هم که گفتی شهرام از خیلی بیشتر واژه‌ی اقتصاد توحیدی اختراع این نابغه است بله. اقتصاد توحیدی بله. بانکداری اسلامی هم از ایشون بود و یکی از اقدامات عجیب و غریبش که اصلاً الان فکر کنم خودش هم نمیتونه پاسخ بده ملی کردن ها بود در کشور. یعنی یه چیز عجیب و غریبی است شما اینجای دنیا هم چی پدیده نیست؟ یه یعنی دولت بیاد بانکاشو ملی کنه بگه همه بانک در اختیار دولت. بر حال این سیستمی که ایشون داشت کشور به سوش می برد. فکر می‌کنم که با وجودی که امروز سیستم فاجعه است، هنوز یه پله بهتر از است که این اقتصاد تویدی این آقا کشور رو این آمیزه عجوب و غریبی که از خود خودبزرگبینی و حماقت همزمان حالا ببین اگه یه کسی مثل مثلا ورن هایزنبرگ خودبزرگبین بشه اونو میشه یه کارش کرد ولی نه اینکه یه آدمی عقلش کم باشه <تصفيق> بعد دوچاره خود بزرگن، بگذاریم مثلا این اصلا اد... اینقدر عددی ای نیست که سن ایشون صحبت کنیم این همش پدیده های اون کشورن در دوران پس از اسلام و نشون میدی که چه بر سر قومشون آمده و چی جنون اینا رو فرار گرفته حالا اونا رفتن، اصلی اومدن چون اونا کارشون فقط کارشاخ کن اون وسط بود و ایجنت رو نمیدونم توته و اینام نبود اینی که کار دست این اصلی یا آخر باد می به خاطر توته هایی که در لندن ریخته شده بود نبود بلکه به خاطر این بود که اون کف خیابون اون نیروی انفجاری اون چاوزنها و سینما آتیش بزنها و نبیدن متجاوزان جنسینی که ستها هزار نفر پرسونل بودن که اونا کارا جلومی بردن و بعد از انقلابم اونا پرسونل بودن خب اونا وقتی که بعداً در جنگ مرد و مرد قرار بگیرن علیه در توهم به سر برنده، خب اینا پیروز میشن دیگه اینا رو کی میخوان حساب باز کنن؟ کی میخواد از اینا دفاع کنه وقتی که هنگام تصفیح حساب نهایی با امام بیاد؟ چون یکی نیست به این دیوانه ها این من با یکی نیست به این جهلا بگه که عزیز من اون شاهه که شما دارید فرو میکشید اونی که بر 25 قرن اعتبار رو اینا تکیه کرده بود اون ارتش هزار نفری و اینها رو شما به یه جایی رسوندید یا نه نه نه شما حالا خودشم خودشم بلد نیست که درست دفاع کنه اصلا اون گفتمان ایران اونجا اونجوری قبیله نبود خودشم اون روی رو نداره حالا بعد شما که به جانش افتادید تا مدت میجوبید اونم دیگه الان ول کرده نمیتونه نمیخواد یا اون کارایی رو نداره خب عیز من اون که با بیست و پنج قرن اعتبار و فلان و این ارتش های رفت یعنی شما اون عایق میان توخش و تمدن همو او سواد دستگاه امنیتیش بعد شما میخواید اون موقع با این چاقاکش های کف خیابان چیکار کنید؟ وقتی اون ارتش پانست هزار نفری نتونست یا نشد یا منفعل شد بعد شما چیکار میخواید بکنید؟ رو چه حسابی اصلا چی میگذره تو مقص شما؟ من هنوز نمیدونم تو مغز اینا چی میگذره من یه بار من بهت کردم که من در مورد اون لجاجت‌های اپوزیشون اینا نمیدونم که چی میگذره گفتیم تا توافق کنیم چه سال کار خابیده ولی من در مورد اینا حتی کمتر میدونم تو مغز یزدی چی میگذره قزاق چی میگذره بنسج من مال اینا را حتی کمتر میفهمم تا اون اپوزیشون چون اپوزیشون بازم اون, اون کرواتیای ایران شهری ان که فقط یه خودمی این جنون اسلامی چهارده قرنی پیچ و موره مغشون رکته به هم نمیتونن این با هم درست صحبت کنن مشترک کار کنن ولی مالی این یکی رو من چه خبره تو مالی اینا رو من اصلا نبینم چه خبره یعنی یک درجه ای از حماقت باید باشه که غیر قابل تصوره برای کارهایی که داشتن این بود که تو سینی کشور رو سپردن به دست اون تیف دومی که الان با محسن رضایی تصویرشون رو نشون تیپیکال از اولم معلوم بود که کشور مال امامه خب وقتی این پاش به زمین برسه و این سطح هزار چاق و کش بیان اونجا خب نیروی پادورزشون کجاست؟ نیروی محتزادشون کجاست؟ این قراره همون پانسل تا باشه و اون شاه هم در رنسش دیگه خب اونی که شما میل داشتید که منفعل بشه در مورد قدبزاله حتی بودو که بگیرید بیارید که مثلا تحقیر کنید و اعدامم بکنید و از اینجور کارا خب دستتون درد نکنه چقدر نبوخ باشین کار خوابیده خب بعد اینا که از بین رفت این آیق میون توحش و تمدن از بین رفت تو اون موقع ما اون میرزا قلمچی چی کار میخوای بکنی با امام و یه ملیون میلیون آدم آدمکش و متجاوز جنسی مهم. اینو من نمی... هنوز اصلا تو مغزین چی میگذاره ولی ارشدم هر وقت فهمیدم یه برنامه آنن میذارم من هنوز نمیدونم باور کنم نمیدونم یعنی این این دو دو تا چهار در حد دو, دو دو تا دقیقی که تو تاریخ اروپا این اتفاقات به این حالت نیفتاده نمونه هیتلر اصلا این ارتباطی نداره اون چی چیزی از مشلات پیش جنگ اول بود و از این حرفها و این طور هم نبود که اون کسایی که مخالف هیتلر باشن منفعل نشسته باشن تا اون بیاد سر کار اون خودش با همت و با برتری نفراتی بالات طبیعی عمر از کنار اومد مگه مال, مال اینا و روشن فیکرهای خودمون چه مدلی کرواتیش چه مدل نیمه اسلامیش ش اون سه کلام بودن اینا چرا نمیتونستان این دو دو تا رو که من میگم محاسب کنن برای من همیشه غیر قابل درک خواهد موند <تصفيق> تو اروپا دلی که اتفاقات تو این سطح افتاده اینو کیو رو خوب دو دو تا چهار میکنه برای همینی که تو لحظه آخر میره پشت همون شاه میسته که مثلا باش، با حکومت آمرانش مشکل داره ولی میگه آقا این رفرمش میکنیم 10 سال دیگه با این جانیه که اصلا نمیشه حرف زد که بنابراین تو مغز اینا چی میگذره من هنوز نمیدونم و مسئلهشون ایجنت بودن نیست یعنی ویدیوهای این مرد مونده یزدی هماقت اصلا بر میتابه از شهرش حماقت از گفتارش مال این یکی هم همینطور بالا این حالا حتی از مال اونم احمقانه‌تر بود چون با یه جستای علی گلابی و اینام با هم در هم آمیخته بود ولی پشتش فقط حماقت و نفهمی بود آدم وقتی گوش فرامیداد می‌دید جوهری پشتش نیست ما این یکی هم که هنوز زندست میشه گفتارهای چیزش رو مشعشانه رو تابناک رو بردی‌ترک لازم حالا بعد اونا رفتن اینا آمدن اینام در هر صورت صاحبان اصلی تمام این انقلاب چاقو بزن و سینما آتش بزن خب اینا بودن بیچاره ها یعنی اگه این آیقام میخواستن این وسط زرنگ بازی کنن بگیرن دستشون خب در حقیقت یه رویداد غیرعادی عادی میبود چون یه کسی افراد دیگه رفتن زحمتشو کشیدن چاقوها زدن آتیش زدن کشتن که یه آیقی بیاد بگیره که اصلا به اون نداره به عبارت دیگه اونا هایی که مدعی انقلاب ازشون دزدیده شده سراسر حرفشون یا و بیا اساسه بله اونا فرمایشون فقط موقعی درست می بود که تظاهرات ها از روزهای اول اینجوری بود که اکثریتا مثلا یه میلیون نفر آدم کرواتی و شست رفته و اونا اونجا بودن که بگفتن مثلا درود بر دموکراسی. نمیدونم مثلا <تصفيق> مثلا چه میدونم لعنت با بر استبداد فردی مثلا محمد ضا یا های هم چیزایی مرگام نمیفتن چون که کل ممهرت گزی نفر نمیدونیم که اونا می بودین حرف می با ما میدیدیم که مثلا کنارش هم مثلا یه چه500 نفرم آدم تند رو هست که داره مثلا آف عج و غریب بوددارره داده بیداد میکنه و این یه میلیون نفرم آنی از اوننا جدا میشن که مثلا تشون بهبط اونا نخوره مه. اینجوری بود اگر اینجوری بود میشد در پایان از دوزدی، نبیدونم گروگانگیری، این ها چیز صحبت کرد <تصفيق> ولی بدنی اصلی از اول همون چاوکشا و آدم بودن <تصفيق> بدنه اصلی اون بود، حالا یکیش ایشون بود، نمیدونم، یکیشون ایشون بود آقای قلقالی بود آقای دیگه کارش همهش، مثلا چونه زدن سر تعداد اعدامی‌ها و این مسائل بود اصلاشون همهشون برجسته‌تر و ماندگارتر یادش ایشون بود که احتمالاً توی مسابقه کمبود هوش مادرزادی <تصفيق> احتمالاً خود ایشون برنده میشد ای از جبینش هویداست ای ایشون حمار شد ریاست زندان ابینم داشت و جان و مال و ناموس خیلی از ایرانی‌ها زیر دست این آقا بود نه موضوع اون کامبینیشن از کمبود هوش مادرزادی و گرایش های سادیستی که نکته بسیار جالبیه که حتی تو جبین افراد مربوطه اینو خیلی اوقات میشه دید. حالا ما وارد اون بحث نمیشهیم. <تصفيق> بعد این کارچاخکنها، حالا تو لایه‌های گوناگونش، تو لایه‌های قدیم کلاسیکش، حوادر جبه ملی، نیمه مسلمون و نیمه کله‌پوکش، این دوتا، ماجراجو و تمام مسلمونش از این گروه، اینا رو واقع میشه لایه‌بنده علمی کرد به همین واجه‌ها، حالا واجه‌های خورد خندناک ولی میشه یعنی ما سه لایه کارچاخکن داشتیم. مدل جفمیلی ملی که مسئله اصلیش لجاجت و انتقام و اینا بود اه. یکی دیگه داشتیم نیمه مسلمان و نیمه کل پوک از همه شاید بدبختر اینا بودن که اصلا نیم چی میخوان تو زندگی؟ امامم از همه تو دلش بیشتر به اینا میخندید اه. چون میدونست که اینا یه مش آدم ساده دل و گمراه هستن اه. که به سادگی هم کنارشون خواهد زد. دلست. این یکی ها بازی خورده نقشه ریسته رو اینا بودن و یه سهمی هم واسه خودشون میخواستن و اینها خب واسه هم, این هم حالا کامل کنار رانده شدن حالا یزدی باید قلاش رو هوا که به سرنوشت قداده دوشان نشد و این یکی که به موقع جیم شد این یکی رو اون لایه سوم بودن که تمام ماجراجو و تمام مسلمان و احمق این سه لایه را باز کردن که صاحبان اصلی بیان طرفداران تئوری توتعه میگن که اینا همش از لندن نمیدونم تهرائه شده بود و میدونم به حزب دموکرات در واشنگتن تلگراف شده بود و اونام تل... با این حرفا چیه؟ این, این اون انرژی بود که تو اون هاشیه های هاشی های اسلامی و بود اون طبقات بازاری و اسلامی و اینا و اون شکنجی روحی که اونا از اون زندگی در اون زمان میکشیدن حال اینا این لایه های کارچاخ کن به سادگی آخر زدن کنار و بعد هی میرن دنبال اینکه امام چجوری اینا رو همه رو بیرون کرد امام چجوری ترتیب همه رو آخر داد با بدم نمیخواد مهم. وقتی که اون بدنه اصلی چاوکشا و سوزا مال خودت هستن چند صد هزار نفر مهم. و این یکیا اون چند صد هزار نفر رو ندارن که جلوی اون بیسته خب اینکه چی پیروز و اینا رو کنار زدن کاملا تنها نگانری امام در این میون فقط از این بود که بقایای های ارتش چه کار خواهند کرد آه. این اون تنها نیرویی که زورش رو داشتش که اینا رو بله و این آدم خورا رو از دم تیغ بگذارانه آه. حالا در زران خود کشور ما به همدلله خودمون کلی توده و اینا داشتیم که امام راهنمایی میکنه که چیز رو تر ارتش رو اعدام کنیم از بین ببره <laughs> که بعد خودشون رو پیکیره به برسه بده دستنام باور رو کنی این ها که بیده تو خواهر زمین نگاه میکنن نمی‌دوند بخندند یا بگرید داستان اصلا به توحتیه کاری نداره این برای برای این بقای ارتش بود یه سری ما تعداد کمی افسرایی داشتیم که گراش‌های اسلامی داشتن تعدادشون خیلی خیلی کم بود یعنی اسلامی منظورم مدل امام سازگار که شمایی سیاد شیرازی بود که کار خوشم آدم کارآمدی بود افسر توانمندی بود اینها ولی خب حالا جز اون او نوابق و اینها نبود ولی گراشای تند تندرو اسلامی داشت و اینا رو میخواستن بذارن در رأس کار و بقیه ارتش رو پاکسازی کنن از اون عناصری که در زمان پهلوی یک و دو برآمده بودن که مثلا نمونهش مثلا این آقای اوویسی بود ارتش بود اوویسی که حالا تازه همین دوتا آمادم با هم مقایسه میکنه من بسیار پوزش میخوام این مطلب را به این روکی میگم که دوباره از جبین این دوتا میشه فرق مادر زادی رو دیدم درست خیلی پوزش میخوام این عفو میذانم این که اصلا مالی اصلا نشون میده همون اون نوبوری که در چهره هست همون پیشانی بلند بعد بل این اعتماد به نفس انسانی که همزمان توشه با این لبخند ماتینی که داره میزنه که یک زندگی پر از موفقیت و گرفتن درجات و حل مشکلات پشت سر هم بوده و برامده تون سیستم نظامی تا این بدبخ که از سیستم تکیه و نمیدونم اینا برداشتن و جز جنون چیزی نمیشدسه کی قیافش هم داد می‌زنید که بیشتر از یه حدی حد نمی‌فهمید. حالا بگذاریم این‌ها رو امام در نظر داشتش که رأس ارتش جایگزین کنی که خیالش از این تنها خطر واقعی او این که خطرها خطرهای نواقعی بودن. این مثلا این سه تا دلغک میخواستم مثلا جورش رو از این آخرین خطر واقعی آسوده بشه که این جنگ اینجا خب یه فرصتای میگن داد البته من یکی از اون کسای هستم که باز برای این باور نیستم که جنگ خیلی کمک کرد که دولت تسبیت بشه میگن که جنگ تسبیت کرد چون ارتش و فرستاد دمه جبهه و بعد ارتش هم دیگه پشت نمیدونم امام وایستاد که فعلا کشور نریزه و از این حرف ولی اینم به نظر من درست نیست دلیلی که ارتش آخر سر نتونست این کار را انجام بده به خاطر جنگ نمود بلکه به خاطر این بود که گفتمان آشکار ایران شهری و منتقد از اسلام در ایرانش وقت پدید نیامده بود اگر این گفتمان وجود می داشت در همون هنگام جنگ با عراق همزمان 10 تا کودتای موفق می‌شد و تمام این افراد به کام مرگ می‌رفتند مسئله اصلی خود ارتش این بود که خود ارتش هم تهدیدش با اسلام مشکلی نداشت و یه عمر بهش یاد داده بودن که تو اصلا مسلمانی مسئله اصلی تو ایرانی بودن نیست فقط به خاطر اون مسیر کلی که نا ناخداگاه در دوران پهلوی کدو رفته بودن اون حالتای شست رفته اون اشارات به ایران دوستی و اینها یه تضاد نسبی تو زهنها پید اومده بود ولی این تبلیه به یه گفتمان خداگاه نشده بود این فرمایش درست نیست که جنگ اینا رو مشغول کرده بود مثلا کوده تا کنند معمولا در هنگام جنگ کوده تا خیلی ساده تره چون یگان های بسیاری در حال رفت و آمد هستن همان مسلح هستن و همه به این عادت دارن که این یگان هر لحظه هر ما با اسلحه‌ی دستش پیداش کنه یعنی اون کنترل بس دوران صلح هم وجود نداره و مسئله ای که امام اونجا نگه داشت نبود گفتمان ایران شهری بود اگر چون این گفتانی در داخل ارتش وجود می‌داشت ده تا کودتا میکردند. ده بار امام و روانه اون جهان پیش اللهش کرده بودند. ولی این گفتمان وجود نداشت. خود ارتشی‌ها هم که دیده بودن که دست دران این ها افتادن و شاه هم گذاشته رفته و بعد از کوتاه مدتی هم در گذشته و سران اصلی ارتش هم ادام شدن. مثله اصلیم بود که اون درون اون نفرت عمیقه ایدولوژیک رو نسبت به این افراد حس نمی‌کردند. بلکه خ کشور بریزن به هم ولی اون تضاد رو با خود اسلام تو خودشون حس نمی کردن. این تضاد اگر وجود می داشت، کار امام با 500 هزار تا چاوکش نه با سه میلیون چاوکش و آدم خورم جز به شکست نمی انجامید. ولی این تضاد، این گفتمان ایران شهری وجود نداشت و اینم تخسیر فرنگ نبود فرنگ توی این انفجار عجیب و غریبی که ایرانی ها بر سر خودشون اووردن که در جهان برخی مایه خنده شد، برخی مایه گریه شد اکنی نگاه کرد در فاز نهایی فقط سوار این انفجار عجیب و غریب شدن که از قافل عقب نمونن ولی امامم در نظر داشت کسان اونا رو میدون بده این گروگانگری هم بخشی از همون تر بود هی hey, میرن تو فکرهای عجوب و غریب که این چپا رفتن تو جلدش گفتن اینجوری کنیم از آمریکا فاصله بگیریم دستور از مسکو مد نه بابا این فکرارو لازم نداشت خب خودشون میدونستش که وسط راه از خیلی استفاده کرده باید ترتیب هرکد یه جوری بده این کل پوکای وسط راه او که میخواست همه یا بگیره بکش یا اینا, اینا این یکی تیکه خون نشین کردن فقط بگن اینم باید بیان بغل آقا یعنی زده رو که میخواست از دم تیغ بگذرن. از لحظه اول شک خودت راه ندی که از اول طرح مرگشون تو مغزش بود خب فرنگیانم که ازشون بهره برداری نسبی کرده بود در درجه اول کارتر و رو که در آخر استیج سوار قطار شده بودن نواس اینکه از اول طراحی کرده بودن نه آخرش فقط سوار قطار موفق امام شده بودن اونم در نظر داشت که اونا رو از کشور بیرون کنه برای اون کار یه درگیری بهانه عمیق لازم داشت که غروغنگی اون بود تیپون تئوری توته میگن از انگلستان بهش یاد دادن نمیدونم از واشنگتن به با حرفا چیه خب خود یارو مسلمانا تو این حوزای علمی و مسجد اینورا که میشینن در مورد صنعت و اینا که فکر نمیکنن که اصلا علاقه نداره به این کارا یا پیشرفت و دانش و اینا فقط در مورد توته فکر میکنن به قول خودشون خدعه نمون سنتی که از پیامبر اسلام آموختن نمیش میش سن تو مدینه هی در مورد فکر کردن بود که سر اینو چجوری ببرن چجوری ببره مال خیبر چجوری ببرن قریظه چجوری ببره مال همین اینا تنها علاقه که دارن فقط به فکرای مافیاییه و برای این فکرام لازم نیست کسی بیاد بینا کارشناس از لندن بفرستن که بهشون یاد بده وقتی شما فکر و ذکرت فقط تو ایجاد مافیا و نگهداشت مافیاست راه لازم نداریم ام شان چقدر زمان مونده؟ زمان تقریبا تمام شده فکر میکنم که در مورد ارتش و یه مقداریم بعد حرکتهایی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی شد که در زمینه نظامی چه در زمینه سیاسیش و منطقه ایش سخنها میمونه برای نشست دیگری که یه مقدار بیشتر اون رو باز بکنیم من فکر میکنم شعر ما یک یا حد اکثر دو نشست دیگه تو این زمینه داریم و بعد میتونیم بحث تحلیل تاریخ محاصر ایران رو ببندیم و وارد جستار بعدی بشیم همینانی که میخوان در پیوند با جمعه رنسانس ایرانی باشند به ایمیلی که در زیر صفحه تو این 40 دقیقه وجود داشت info at iranianrenesans.com یا iranianrenesans.com پیام بدند اونجا نوشته آدرس ایمیل رو اگر در باره سخنانی که ما میگیم نظری داریم که در پایین صفحه فیسبوک نظرات رو بنویسید، محبت بکنید برنامه رو پخش کنید برنامه های دیگری رو که جنبش در صفحات فیسبوکش صفحات یوتیوبش داره پخش کنید و دوستانی که تازه دارن نگاه میکنند سابسکرایب کنید تا برنامه ها رو بتوانید هر زمان که تولید میشه ببینید خب شعرام‌جان پس میمونه برای نشست دیگری تا بحث که دیگر... که مونده فقط این انتقال بدن از خود الله خمینی و آقای خامنه‌ایه و بعد برآمدن این برنامه اصلاح طلبا که اینا از چه قوم خویشی بودن مثلا این فکرها چجوری به سرشون زد امه. و چی شد که از اول هم نه طرح اینو داشتن که کاری واسه کشور انجام بدن و نه توانشو داشتن بلکه فقط همین مسئله از کنار سفره مافیایی هشتم گیر ما بیاد بود کاملا دوستا بسیار خوبی که باید ولی این این دو دیگه این دوران پر از شکوه و موفقیت انقلاب هم دیگه پایان دستور بسیار عالی سپاسگزاریم و همیانیانی که میخواهند همیاری بکنند با جنبش رنسانس ایرانی پایین نشانه تارنمای ما هست iranianrenesans.com میتوانم برن روی برگه و در اونجا بخش دونیشن بزنن با پیپل یا کردیت کارد میتوانن که کمک یک بار یا کمک ماهیانه رو انجام بدن دوستانی که پیش از این, این کاری کردن بسیار سپاس بزارید. سپاس شرم جان و بدود به همه همیانا یعنی